Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda ev-e satışlarınızı artırmaq və ya ilk satış həyəti keçirmək üçün nələr eləyə bilərik onlardan vəsiliyəcəm. Təbii ki, ilk edəcəyimiz şey mağazamızı səriqəyə salmaqdır. Əgər satacağınız məhsulları əvvəlcədən bilirsinizsə, yəni mən ancaq ev məhsulları satacam və yaxud mən ancaq bağ məhsulları satacağım kimi özünüzü mövqələndirmisinizsə, ona uyğun bir ad və profi şəşni seçmək izməsləlidir. Bu, sizi həm brand kimi göstərir, həm də müştərilərin sizə daha çox güvənməsinə səbəb olur. Profilinizdə logo olsa daha yaxşı olar və bunun üçün peşəkar olmağa ehtəcə yoxdur. Canva və ya Vix logo kimi saytlərdən istifadə edə bilərsiniz. Adınız və mağazanızın açıqlama hissəsi ingilis olsa yaxşı olar. İkinci önəmli məsələ satışa qoyduğumuz məsullardır. İş növbədə məsul araşdırması vacibdir, çünki hal-hazırda tələbət olmayan bir məsulu satmaq mümkün deyil Məhsul araşdırmaq zamanı ZikAnalytics, Dropship, IO və başqa saatlərdən istifadə eləmək mümkündür. Hapdığımız məhsulu ucuz qiyməti əldə etmək bizə daha çox gəlil gətirir və satış ehtimalımızı artırır. Bunun üçün də hiçbir niçə məhsulu Amazon və başqa retail mağazalardan edəndən sonra wholesale mağazaları üstünlük verin ki, bu barədə də təxminən səsindən çox saat göstərdiyim bu videonu izləyə bilərsiniz. Qiymət məhsulun müştəri tərəfindən görülən ilk elementidir. Ona görə də qiyməti rəqətlərdən aşağı qoymağa hər zaman meyl olmur. Əks halda bazarın səviyyəsini düşülmüş olursunuz və nəyin ki siz digər bütün satıcılar az gəlir əldə olur. Amma yeni başlayan və təbii ki satışı etməyənlər daha aşağı qiymətlər təklif ediblər. Məhsul təsviri açıqlaması axtarışlarda məhsulunuzun nə qədər önə çıxacağını göstərən amildir. Ona görə də açıqlama hissəsində məhsulun tam doldurmağa və məhsulun daha çox şəkildəni yükləməyə hər zaman meyl Sattırılma hissəsində Free shipping aktiv olması önəmlidir. Bu, müştəriyə əlavə pul ödəməmək hissi verir və üstəlik Free Returns hesabini də aktiv eləsəz, müştəri isə daha da cümənmiş olur. Bəzə də təşkiləri özümüz etməli oluruq. Satışa qoyduğunuz məsulların solunda bu sözü görürsünüzsə, daxil olun və daha şaq qiymətli təşkilər verin. Bu sayədə müştəriyə bildiriş gelir və sizin məsulunuzla yenidən maraqlanmış olur. Ən son danışacağımız şey reklamlardır. Ebeyin daxilində sponsorlu reklam vermək imkanınız var. Təbii ki, burada məsulunuzu insanlara göstərmək üçün pul edəmirsiniz. Əgər kimsə həmin reklam vasitəsilə sizin məsulu alırsa, satış başına pul edəmiş olursunuz. Məsulları reklam etmək üçün isə ebeyin paketlərindən birini almaq lazımdır. Və sonunda, bizə satış etmək üçün və yaxud satışlarımızı artırmaq üçün köməkli edə biləcəyi amirlərin bir çoxundan bəhs edəmiş olduq. Başqa videolarda görüşmək müdə ilə hələliyik.